så så hårdt? Kæft, den fik i spaden, ja. Ja, det er så færdig Så er vi ankommet på den årlige SPA-tur Og denne gang der har vi taget til Tor, I stedet for til Gavle som vi plejer Jeg har heroppe sammen med Torben Min gode kammerat som er med på udviklingsteamet på Space Bend. Vi har noget grej sidste år som vi har for at testfiske i, i noget lidt andet vand heroppe. Grunden til, at vi tager heroppe, er til to i stedet for til Gavla, det er fordi, vi har fået et helt nyt samarbejde med en gammel kending fra spag. Og det er, det er Arve. Velkommen til Arve. Han, Thank you. Øh, han er faktisk dem, som Back in the Days udviklede og grundlagde Spag. Arve, det var ham, der udviklede de her ikoniske bøjet håndtagere. Yeah. Han vil lave noget helt nyt og prøve yeah. at revolutionere markedet. Og det er den her stang ligesom et symbol på. Og vi har også set gamle blueprints, altså tegninger over de allerførste stænger og patentnumre og såv. Ja, yeah, this, this is where it started and it's all about uh, activating the lower fiber of the rod to, to get the uh, real fly fishing rod. Arve, han har så gået herop øh, ved den her elv som hedder Tohåb som er ret unik elv. I har så åbnet en lodgehåb som er en gammel hytte fra 1901 og elven den ligger lige her nede bagved. Så når man er herop, så får man så man koncentrerer sig om det, man egentlig godt kan lide, at det og at fiske laks. Yeah. Og nu er vi jo ved, ved Arves 11, hvis man kan kalde det det. Uh, så, yeah, that's cool. uh, great. <laughs> you can do view fishing, you see the sun. Ja, yeah, ja, vi, vi kørte faktisk, uh, da vi kørte op, så stod vi op på en bro, og vi stod bare og snakkede, vi stod i telefon, så lige pludselig så ser vi fire store laks stå, yes. i noget andet, og så yes. kan man jo, så kan en stå på broen og kigge ned, og en anden kan gå ned og kaste til dem, og så kan man sige, ah, er lidt længere opstrøm. Uh. And guess who disappeared, this guy. This <laughs> guy, <laughs> Det der sker nu det er, at Torben og Arve de står deroppe, og vi har spottet fire fisk her i poolen Så Torben han står at filme ned, og så ser vi om vi kan få det her til at lykkes Nej, <tryk> det, det er det er, det er meget, meget unikt Torben Og øh, naturoplevelsen er, er noget, noget helt særligt Så, så nu, nu har jeg øh, sagt, at han vil gerne lige, nu Torben og jeg vi kører efter ham Nu kører han rundt og viser os de forskellige og så osv. Og så skal vi faktisk i gang med at fiske yeah. Så har Arve været ud og vise os alle her øh, i to år og det ser sindssygt godt ud og vi glæder os helt vildt til at fiske, og Arve har mere eller mindre garanteret os at vi får fisk i dag fordi der er så mange fisk nu her og der er så god opgang Det er friske fisk så det er nemt at få betalt og det er ikke specielt svært at læse vandet her Altså det er nogle sindssyge pools vi, vi kan komme ned og fiske i så vi ved hvor fiskene står Vi er meget meget spændt og vi har kørt 100 meter nu op for lodgen og ned her og Torben han kommer til at gå først øh, igennem poolen her og vi er sådan jeg er spændt på, om det ikke kommer til at lykkes Klasse! Det lang tid. Jeg er god nok. Sådan mand. Det er så fedt i det her at din vand mand. Så er det fedt. Det er mega fedt. <laughs> Vi lige have den først på land. Uh, ja, ja, det skal lige hele vejen ind. Fedt, man. Jeg tager den vel bare, whenever Ja, det må du gerne, hvis Ja Jeg har den! Yes! Klasse, mand! <laughs> fedt, man. Ej, den er satme fin Kæft for den er flot Ja, helt fedt Femme flot fisk Turens første fisk Ja, yeah, det var da vi kom til Norge på det her Ej, ah, blanke fisk Det klart vand Åh oh, satan, det er fedt Så siger vi farvel til Turens første blankfisk 85 cm cirka Den er bare totalt klar Ah, det er for fedt det var den flot Ah, den er fin Se en ryg der altså For helvede var den fin Ja. Yes! <laughs> Tillykke <laughs> Sådan mand Årh Årh var det fedt Nej hvor var det godt Hvor tog den? Ude i midten Simpelthen. Bare hårdt af kontakt eller var det ja, sådan noget uh uh? kast helt over i modsat ranne og så da den kommer ud i midten så tager den Nej det fed. er ikke sådan, men du ved også med nylon Det ja, kan ja, godt være sådan lidt et gummi Ja ja præcis Men da den opdager den er på, fordi jeg tænker sådan, jeg sidder i en sten Og så begynder der at bevæge sig og så, ja. så, så wow. siger det bare Skal det bare mod hævet? Så tager den bare 30 meter Kæft det er klasse Så er der rødvin i aften Ja det er godt uh. Det er så vigtigt med den første Nå, jeg ringer lige Og nu er det bare vigtigt at du får en ja, ja ja nu skal jeg også øh, i gang Arh, det er fedt! Det er så en 25 grams downstream FC-spinner i helt sort. Den bare kaster lidt skråt op, og så lader den synke helt ned, og så svinger den så dybt det kan. Og så bare midt ude det hele. Boom! Det Jeg har mistet en fisk allerede, så nu er der lidt nerve på. Oh my god! <laughs> no, it's it's insane! But it's not because it doesn't get on it. Get in! Yeah! yeah. Very nice! <laughs> Amazing! Wow! It's a big picture. It's 80, I think. Third to 80. Wow! the hook is out already. Yeah, okay. Ready? Are you ready? Yeah. Oh, wait! Oh, it has another hook in the mouth. Really? Yeah, it has. What the hell? That's the one Michael caught down there. He had to cut the line. Really? Yes, just an hour ago. <laughs> Jeez. What? It's Michael's fish. Yeah. There, yeah, there it is. It. It. Keep it. <laughs> yeah, that's a souvenir. <laughs> <laughs> that's amazing. The line broke. The line broke on this the one. Yeah. Okay. Okay, we'll release it. Yeah, Yeah, after two catches here Amazing Ah nice Sweet <laughs> <laughs> So now we're just... We uh, I just landed my first fish yeah. here oh, And there's a souvenir here A souvenir? A little souvenir? Yeah, so either it's Michael who has Brut snow, or So we're <laughs> Vi har lige skrevet ned til Michael, som går, ja. øh, han går 500 meter nedstrøms, Fordi han har mistet en fisk, hvor, øh, hvor han karpede lignende eller et eller andet Så vi har ja. skrevet til ham om, om det er hans kro, Men den skal hjem og jeg, jeg tror der er en anden Ja, det er Det tror jeg, jeg er jeg, jeg, jeg, <laughs> <laughs> jeg, svare. Det, svare. desværre, men det kunne være sjovt Men den skal i hvert fald hjem på væggen og hænge Helt klart Så. Det er klart. Og tak til, til Arve, der kommer her i, i sudsko Ved at lande fisk Det er fandme klasse Det vi har gjort, det er, at vi har min. Det er, vi har købt sådan nogle fra Hvad hedder det, blå brand, blåbånd, som er sådan nogle feltrationer Det er de billigste, fordi de er ikke frysetørret Det er vodt inde i pakken Så de er tunge at vandre med, men de mennesker, der vandrer vi kører rundt Så de gode. Og så har vi altid mad med På farten, for derfor så kan vi fiske en masse Og så lave mad ud ved den, som det passer os og så supplerer vi med cocktail Som koster 5 kroner i to Og når vi skal have noget drikke, så så tager vi i vores kop, og så går vi ned til hælden Spildevand direkte fra fjældet, som vi bare kan tage og og drikke af Og når vi genudsætter fisk, specielt Torben, hans fingre bliver meget kolde det kan, godt, det kan faktisk godt være en udfordring, når man skal afkrope noget får man helt følelsesløs fingre, så det er, det er sindssygt magisk, det er helt, helt unikt Nu har vi haft et par dage her, hvor det faktisk har været et problem, at elven der bliver ved med at stige Vi har 32 grader hver eneste dag nu her, så det er sindssygt varmt og vi bærer i solen Og elven den, er bare, den bliver faktisk koldere og koldere, fordi der kommer, I kan se oppe bag mig, der er fjeldet Og der bliver ved med at komme smeltevand deroppe fra, fordi ja, selvfølgelig smelter al derop, Og den ender så hernede, fordi hele det delta der er heroppe, det afvander ned igennem to år her Så den bliver ved med at stige og blive koldere og koldere, og laksene de bliver svær svært at få til noget så Fiskeriet er faktisk gået rimelig meget stå for os, øh, og vi bøvler lidt med, at nu løber den faktisk over 50 kubik, hvilket er sindssygt meget her, så det, det er mega svært forhold, og vi håber på at få noget overskyet og faktisk vil det ikke gøre noget, at der kommer en lille smule regn heller. Det vil, det vil ikke gøre det store. Det værste, det er faktisk sol. Så jo mere sol vi har, jo mere smeltevand er der, og jo højere bliver hjælpen. Vi har faktisk problemer selv også med spænd, vi har problemer med at fiske den, fordi den er så hurtig, så vi har problemer med at komme ned til fiskene og, og fiske den langsomt nok. Men nu er vi taget ned til, til et rigtig fedt stræk hernede, som specielt til fluefiskerne er det super fedt Det hedder Ramsøja, og det ligger lige hernede foran lodgen er lige herovre Stierne og Arve de skal, de skal vise os det her stræk. det er første dag i dag vi har Lige præcis det her stræk, som er lidt mere eksklusiv del af, af elven Og vi har allerede set fisk hernede, der står, men det kan være lidt svært at fiske til dem, fordi den er så høj men, men vi skal prøve det her i aften, og så kommer Per, han er på vej her fra, fra Danmark han kommer og han har krondyrbøf med og det skal vi have nede, på, nede over bål hernede mens vi, mens vi fisker og ser det her Og Arbe og Stian, de er mig skarpe til at fiske med flue så altså, de har slået ud at prøve at, og prøver at lære mig lidt og optimere min teknik så, så det glæder jeg mig også til Kæft hvor er han bare ordentlig, han bare sidder der Ja <laughs> Det siger farmand Han er jo velopdraget Ja ja ja Han på alle yeah. Ja var bare... Ja men du med på laksetur jo Ja, det er det god stil? Yeah. Ja. Ja. Er det pga? Ja. Jeg tænker når de andre kommer kan du så ikke lige tage din din skorpion trøje på. Jo da? Ja. Det er så klasse. Det går til endnu. The scorpion king. The scorpion king. Has arrived. Into. Aldeles. Ja, det er sgu da Scorpion King. Ja, ikke på videoen. Det er Scorpion King! <laughs> Når fiskeriet er sløvt, så må man jo finde andre måder at teste hjul på. Det gør vi her med Baluka. <laughs> ja, det skal bare have makstæsk, ja, ja. fuldstændig. Beluka er rundt, så har vi Arve og Scorpion King, der tester Grej. Ja, de er godt bandet. Yeah. Ja, det var godt. Det var godt. Så er der Kronbyer fra Danmark. Så er Torben og jeg vi er på vej over mod Gavla. Det er fordi, som jeg sagde i går, at tog, den blev ved med at stige på grund vand, så den stiger og stiger og den bliver koldere og koldere, og det gør altså, at laksene de bliver, de bliver sindssygt svære at få tale. Vi er på vej over til det, der hedder Frostlej og det er der, vi plejer at fiske over i Gavla. Vandføringen over i Gavla, den er bare kanon nu. Der er super forhold, og vi kender vandet rigtig godt. Så vi håber at kunne rykke over på Gavla og rykke på vandføringen der, og han er godt fiskrig der. Så, så det, det er planen, og nu må vi se, om vi holder. Så er vi kommet her ned til Hinoin Pool, som er den der ligger op bag mig her, og mange af jer der følger med herinde på videoen ind på kanalen lige har nok set, at det er her vi har fanget rigtig mange fisk øh, de gange vi har været ved Gavle. Og det er et virkelig virkelig fedt sted. Jeg kan lige sende dronen op, så, øh, så kan I lige se hvor der vi står. Det der er ved det nu her, det er at der er faktisk ret høj vandføring i forhold til hvad, hvad vi er vant til Så fiskene presser sig lidt længere ned her, så i stedet for at stå op i poolen, der er virkelig drømmer på, og den har vi svært ved at fisk, Så går vi ned bagved, og der altså normalt er der virkelig lavt hernede, men nu er der så nogle sten der er dækket og fisken bliver ligesom presset hernede og vil hellere stå længere nede så, så det er hernede, vi koncentrerer vores fiskeri nu Vi fisker med 32 grams bulletspænder Vi har brug for en del vægt for at kunne kaste fordi vi skal gerne helt over sådan nogle stenpager på det, så vi kan plukke fiskene derovre Så derfor så bruger vi også, både fordi der er høj vandføring og fordi vi skal kaste de her rimelig tunge arven så bruger vi 15-50 grams spændestinger Så kan vi kaste over og så forhåbentlig får vi fisk for jeg, jeg har været her både sidste år og i år hvor der var, meget, meget, altså der var virkelig varmt og fiskeriet blev faktisk lukket her i Gavla og der var jeg, der var jeg ude og dykke her Og her bag ved over ved de sten, selv, altså selv i meget lav vandfald der stod altid fisk derovre Så det vil vi prøve at se om vi kan få nogle fisk på over og se om vi faktisk kan lære noget ved at have været ude og dykke i elven med, med snorkel, så det kunne være lidt fedt Det er helt surrealistisk jo Det kan jeg faktisk <laughs> og, og kaste en gang og så dreje to omdrejninger ja, ja, ja. på jul Boom. og så er der fisk ja. Første kast i gavle ah men det er jo <laughs> helt skidt det her Amen altså Åh, oh, er flot tyk så, andet, kan, du, kan du se også på den? Ej, der er mød Der bliver vi sat for belønnet for at, at givet at køre lidt efter det Ja, det er rigtigt, men det er vildt Ui Ui Okay, shit, den er stærk, hva? Den skal være 85 Hold da kæft Og Den er flot tykt Ej, hvor klasse Ej, <laughs> det er fedt! Det er fandme fedt! Det er jo sgu det, vi er kommet op for Ja, ja. Det er den rigtige fight ja, det det. Hvor den bestemmer Åh oh. Hvordan er det at der nu? Ja Det er den sgu Nøj den er yeah. fint oh, den er fint Den er Åh ja, <laughs> oh, oh, godt den, no, den er flot Den er satme den er Åh har Jeg kunne godt se at den var høj ja, det her Det er meget bedre Nøj den, den er den er der fin hva? For satan Yes! Årh <laughs> oh, Ja, Lad os komme op med den Ja Så Så Yes sir Tillykke mand Tak <laughs> man altså Hvad sker der? Så er man bare gået og Det er så vildt Ja, Jeg er færdig en aksefiskeri nedskal, det her. Altså, det er det bare. Hvad sker der? Nej, hvor den er fin. Er den hvor op, var den jeg tror, oh, den er smuk. For den er fin. Hold op, hold op. Undskyld, øh, er det macho man, der sidder der? Det er Chad Kruger Altså <laughs> man ja, der må man altså bare sige som laksefisker Der bliver man altså belønnet for at være lidt fleksibel Og så kan det godt være, at vi kørt to og en time for at komme over, men øh, Ja, Ved du hvad? Når man så rammer en på, ja hvad vi målt til? Cirka 98 ja. I øh, I første kast, så er det det hele værd. Ja for helvede Hvor kæft det er klasse mand Arh, men altså Det skal fejres Oh my god Holy shit Det er altså en god fisk. Ja den er super, det er der slet ingen Åh! om Årh oh. Årh oh. Hold nu okay. kæft Og spartner om det kan lave sådan en udløb der ja. ja. ja, Det er fandme vild Det er der slet ingen tvivl om Årh man så godt Sætten holdt hårdt Ja Det er godt Det er en lille smule kraft Selv hvordan den er ikke her på at komme ind på det laver Ja den eksploderer sikkert fuldstændig Og Du blev bare virkelig knippe der. <laughs> jeg kan ikke huske på noget af sidste holdt lag så hårdt, <laughs> For kæft den fik i spaden i gaven. Ja, er du så færdig? Det var bare med en fightbot og så bare blokere. Kald du de her, dem her inde foran, det er ja, fuldstændig Åh jeg tænker altså bare at nu, nu flækker den stang eller et eller andet hold kæft den fik tænkt. peber Fik nogle super billeder af dig det, ja, det er øh... fedt Og så når det kom med det der første udløb hvor jeg bare tænkte okay nu brænder din de en bremser, ja. <laughs> Der er der forskel på om du har den billige Shimano eller om du kører Jamen, den stiller af. Ja, ja, der er det fandme vigtigt Men det er jo lige præcis her det er vigtigt med de dyre hjul Ja det er altså, det Hold, hold kæft Øj, der var en fedst <laughs> Ej hvor er det vildt det her det er, jo, det er jo Jeg vil faktisk sige det her det tangerer til at være det vildeste for vi oplevede ja. Også fordi det er på blanke. Ja, lige præcis. det er på Og lige. du kan bare mærke forskel. Og det er store stærk mand. Og det er bare grov fisk. Den her er jo godt nok stærk. Ja. Wow. Hvad sker? Jamen, altså, jeg, jeg fiskede op over her før, og så da jeg kom forbi det bedste her, så ser jeg bare to fisk hver år forude Jeg tænkte, skal jeg gå tilbage? Nej, fuck det. Om ikke andet, så får Andreas den. Og så kaster jeg Andreas to gange og får over en. Og så får han den ind, og så går jeg ned og kaster to gange til det samme sted. Og nu har jeg fisk på. Jamen altså... For den er langt væk. Den er helt over det lavere over modsat. Den er fint Ja, er den godt Ui, det er konge Hold op, var den bare flot Ej, den er virkelig flot jeg er fint, er Det er også fint at være ikke... så langt oppe i systemet og så fange sådan en fisk her Ej, det er det bare det er fedt Man føler bare, at det kan ske i hver kast for os begge to, ikke? Ja, kæft, det er konge Og ja, det er konge Ja Det er altså det, det kan ved høj vandstand Ja Det er fandme en flot fisk Ja Tillykke med den, Shane Tak, mand Kæft, det er klasse, den er også bred Den er virkelig i god stand. En super fin fisk Prøv at køre halen helt ned til bunden. Det er virkelig Konge Ja uh, yeah tak, man Fuck, er fedt, Torm. Så vigtigt uh, Ah det er fandme fedt God fisk, mand Klasse uh. Konge, Andreas Den er sæt for stærk Åh, oh, bliver, nu bliver jeg satme nervøs <laughs> Fuck kæft Ja uh, uh, yeah da! Oh my god Det var godt du gik længere ned Ja for helvede Jeg kan altså godt være god den her Fedt Ser også tung ud Hold kæft det er fedt! Den er stor? Ja Jeg tror, den er lidt mindre end din måske Nej ui Øj den er fint Den er satme fin oh. Det er også en fisk over nogle pengene ja, det er det <laughs> Nej nej nej Åh. Fuck Oh my god ah. Nu er vi bare til Afrika. Ja. Okay. Mm. Jeg det er da da nervøs. da da da da da da da da da da da Jeg da da da da da da da da da er klingen. Det må man sige. Det er fedt. Det er fedt. Det er da da da da da det er da fedt. og da da da er fedt. Åh oh, kæft er det er fedt. fedt at nå der til, hvor man bliver lidt presset over, ja. og man får den ind. Ja, præcis. Jeg bliver sådan helt tør i munden og, ja. og begynder at ruste. Uh, jeg er fandme stor. Stopp! stop! Arh. Oh my god! Jeg er lige, jeg er lige på grænsen. Altså, jeg kan ikke... Uh... Uuuuuhh Haha Hyt Jeg er fandme presset mand oh, Det har du været før hvor vi har været sammen med Det er rigtigt Der det gik det også godt Lad os ja. håbe at det gør det igen Ja det håber jeg fandme godt nok Ja det er satme jo nok derude øh, så langt nedstrøms der har den ja. altså der er, der er langt ind igen efter ja. det udløb der Det er der Oj mand Har du hårdt pres på den eller let? Hårdt Meget hårdt det er Ja det er rigtigt, det skal lige uh... Det er fedt. Ej det er for sygt det her, det er simpelthen for sindssygt Det er nervepirrende, men det er fedt Ja det er det godt nok Ej det er fedt Torben. Ja det er konge Fuck hvor er det fedt Det er konge, vi skal bare lige have den ind ja. Åh oh my god Kom da helt med dig oh, der er så max pliks på pipen Ja, det er også en fin fest, det der Ja, det er det Skal vi efter den? Kan vi kan være der Den er sgu langt ude nu Ja. Skal vi det? Lad os prøve Ja, ja Det er femme glat her Er den først nede ved de der grene, så skal vi forbi Ja, så skal vi ud Bare får at du ikke falder Andreas Ja Det gør Nu kan jeg overhovedet ikke komme ned på siden af den og få den vendt Det er jo det Holy shit Okay, så lad os komme ned på siden af den Ja, og den er minimum 90 Ja, det tror jeg også Og den kan jo også godt være en meter Jeg tror den er cirka en meter Nå, nu får jeg den i hvert fald vendt kan jeg mærke jeg bakker bare op i græsset og får den ind til dig, når det er. Ja. Vi bliver værs så vidt. Jeg kommer den stille og roligt op til dig. Ja. ja, ja, ja, ja. ja. ja. ja. Uh, uh. Fedt uh. godt, Andreas. Har stede med godt, mand. Ja, oh, tak for det. Det var fedt med godt. Wow, oh. den var også flot. Nej, var den fin, mand. Kæft var det vigtigt Du ja. er det konge, kunge mand Så jeg at få den taget så vi kan få den afleve Var den bare flot? Kæft hva' den vild Oh my god Sindssygt flot blankfisk Kæft den alfa han er altså Oh. Uh. Uh. Fuck jeg var nervøs til sidst mand <laughs> uh. Oh Huhh Den er jeg fandet nemlig glad for Er du så færdig? Nej ja, mand det er det vi er til Norge for ja, Det kan vi køre på til næste år, det her Fuldstændig Er du så.. Er du så færdig man. Ja var det fedt, det er så fedt Og er den bare smuk Det er så vigtigt Det er så vigtigt man. nu står Torben og jeg her Med fisk på ryggen Og det gik faktisk op for mig, det er første gang jeg nogensinde har smækket en fisk på ryggen Det er nogle år siden jeg sidst tog en fisk Op i sådan en, en god størrelse, men jeg har aldrig haft den sådan på ryggen her Og det her det er altså lige kaliberen over, så det er, det er kæmpestort Og som I kunne se, da, da den blev landet, så det var også det var meget følelsesladet øjeblik så, så det er fandme stort Nu skal vi bare være rødvin og fejre det Det betyder også meget at få en fisk med hjem til familien derhjemme Når man, når man kommer hjem efter sådan, sådan en tur her i Norge Og det betyder for mig. Det er kæmpe stort, så det skal simpelthen for os, og vi er, vi er begge to er mega stolte over at have fisket med hjem til familien. Har det er en fantastisk dag. Ja, fantastisk. Simpelthen for forvildet. Og nu står vi her ved ved frostbryg efter 3 dage fuldstændig. Hjernedødt fiskeri Vi har været heroppe af rigtig mange omgange Torben og jeg har været sammen med Per i faktisk for flere år på den nordlige spægtur Og jeg har været heroppe øh, sammen med andre folk i flere omgange I ekstremt tørke og rigtig dårlige forhold, og nu har vi bare ramt den lige i Fantastisk fiskeri, og det betyder meget for os Så Per han er kommet forbi hele vejen over fra Arve over i to, hvor vi startede videoen Han kørt hele vejen hård, to og en times kørsel for, for at skole på alle vores laks og prøve sit i morgen tidlig Ja, de siger, det er fantastisk fiskeri, men jeg vil godt lige selv prøve det først inden, men det må vi se, de lige tager hjem. <laughs> Så vi siger bare tak for den her gang. Tak for en fantastisk tur. Skål drenge. Få en god tur. Så er der ikke andet at sige end, husk at følge med inde på kanalen for flere fiskevideoer med Per og Torben. Thank you very much. <laughs>